Спортом Максим Силищев почав займатися в шість років, за прикладом батька. Пригадує, разом ходили на тренування, кожен до свого залу. Батько ходив в тренажерний зал, і з боку була секція по боротьбі, і я туди такі шести років пішов разом з ним. Ну, не разом з ним, він був в тренажерному залі, а я цей час займався боротьбою. Зараз Максиму селищу 18 років, у його медальній скарбниці є нагороди найвищого гатунку з всеукраїнських, європейських і світових змагань з греплінгу, панкратіону та ММА. Свій спортивний шлях Максим легким не називає. Він був такий тривалий, довгий, нелегкий, були складні моменти, були моменти, коли якби, навіть я вигорав як спортсмен, бо було, не хотілося тренуватися, було лінь. Але Якби доклав зусиль, і так вийшло. Тренер Максима Силищева Дмитро Павлюк каже: спортсмен досяг таких вершин завдяки підтримці батьків і власній наполегливості. Все, що Максим собі ставить на меті, все в нього збувається. Тобто він такий світ, як такий маленький бульдозер, постав і план. Він до нього поступово йде. Це це дуже така корисна ціль в людини. Тих людей завжди все, все вийде. На своїх наступних змаганнях чемпіонаті світу з ММА Максим Селищев єдиний представить Хмельницьку область. Каже, на нього має плани. В тому році мені, на жаль, не присвоїли за перше місце майстра спорту України, бо в мене в вазі було 9 країн, а треба, щоб було 10 по вимогах. В цьому році я вже знаю точно, що в мене 10 країн. Тобто, якщо я стану першим на цих змаганнях, я буду майстра спорту, і це моя головна ціль. До чемпіонату світу з ми Максим Селищев готувався на навчально-тренувальних зборах у Луцьку. Там розповів Дмитро Павлюк, спортсмен відпрацьовував роботу з суперником. Тренування в Хмельницькому каже були систематичними. Кожен день ми з цим займалися. Максим Явкроса собі ходив в зал, ходив тренажерний. Плюс була білотока, була в залі у нас, і фізична була, і технічна була, і карді і, карди, і карди нас були тренування. Після чемпіонату світу з ММА Максим Селищев готуватиметься до чемпіонату України з панкратіону і греплінгу. Він стане відбірковим на наступні старти. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.